دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت سیاست وہ سیاست نہیں رہی جو سیاست ہم نام لے رہے ہیں جمہوریت کا نام بھی ہم لے رہے ہیں سیاست کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن در حقیقت اس وقت یہ ہے کہ سیاست چال بازی کا نام ہے سیاست اپنے مد مقابل کو کسی نہ کسی طریقے سے چاہے وہ آئینی ہو چاہے غیر آئینی ہو ان کو راستے سے ہٹانے کا نام سیاست ہے آج کل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی والوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ انہوں نے یعنی ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے اس میں جمہوریت ان میں بھی نہیں ہے हم. اگر جمہوریت ہوتی تو ان اراکین سے پوچھ بھی لیتے جو اراکین آ کر اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا ہم سے استعفی بزور بازو بزور طاقت لیا گیا ہے اور ہم سب مشاورت کیے بغیر استعفا لیے گئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے اندرون میں بھی جمہوریت نہیں ہے ڈیکٹرشپ ہے اور شپ کی وجہ سے وہ تقسیم ہو گئے کچھ لوگ پہلے سے آ گئے قومی اسمبلی میں اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ اندر خانہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور اسپیکر کو یا ہم لوگوں کو فون کیا کرتے تھے کہ ہمارا استعفیٰ جو ہے نا جی بضور بازو لیا گیا ہے ہم استعفیٰ دینا نہیں چاہتے لیکن اس وقت اسپیکر صاحب کو بھی اتنے جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی اگر وہ آ جاتے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ مثلاً احسن اقبال صاحب نے بھی کہا تھا رانا صاحب نے بھی کہا تھا اور ہمارے سابق وزیر شاہد خاقان عباس صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہم اس کو ویلک ویلکم کرتے ہیں تو ان کو آنے, آنے دینا چاہیے تھا وہ قومی اسمبلی میں آ جاتے یہ چھ سات ماہ جو رہ گئے ہیں یہ خوش اسلو بھی تھے گزر جاتے لیکن انہوں نے بھی جلدی کر دی اور انہوں نے بھی غلطی کر دی